Учениці ліцею «Перспектива» 15-річній Кірі Земляні за участь у трьох школярок інкримінують хуліганство. «Впечені на цьому відео і жорстокість, і саме погодження підозрюваних насамперед земляної Кіри, як саме вчинили, з якою зухвалістю, з яким цинізмом, другим порушенням громадського порядку. І це все супроводжувалося погрозами, залякуванням та жорстоким побиттям». Не ну, визнаю свою шибку. Я визнаю свою помилку. Всього, що було, я згадати не можу, але переглядаючи відео, мені самі соромно за себе. Мати дівчини, яка працює у тому ж ліцеї, під час засідання визнала провину доньки та погодилась із запобіжним заходом. Я звіняюсь перед всім засадінами. Я вибачаюся перед всіма за вчинене моєю донькою. Я дуже вибачаюся перед батьками, а особливо дівчиною, якій були завдані тілесні ушкодження моєю донькою. Мені соромно за вчинене. Приймемо покарання, яке буде визначено, і будемо запроваджувати якісь заходи у подальшому. Суддя Шевченківського районного суду Юлія Галушенко визначила Кірі Земляні запобіжний захід – домашній арешт з 17 до 7 години на 60 діб. Аналогічної на іншому судовому засіданні просила слідча Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя Вікторія Ванденко для підозрюваної хуліганстві 15-річної Ксенії Кандиби – учениці ліцею «Вибір». Її адвокат Віктор Железняк щодо цього заперечував, як і підозрювана, просила особистого зобов'язання. Забула запитати у кандиби, а взагалі, що там відбулося? Коли вона там з'явилася? Що вона там робила, які її були цілі і таке інше? До цього часу Кандиба не допитувала. Ніякості свідка, ніякості підозрюваної, при тому, що вона не відмовлялася давати попит. Я вважаю, що це був дуже поганий вчинок. Я дуже. А хочу побачитись перед перед тімними дцятьма Мати підозрюваної Ксенії Кандиби каже, у такій компанії свою доньку бачить вперше. Раніше вона ніколи не виявляла агресії. Звісно, ми дуже довго розговорювали. Звісно, ми довго говорили. Все це дуже погано. Донька щиро розуміє, що десь зробила помилку. Будемо говорити, будемо виховувати краще. Ми все зробимо для того, аби це не сталося знову. Сьогодні Ксенію Кандибу допитають, сказала у суді слідча Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя Вікторія. Ванденко. Нагадаємо, п'ятеро неповнолітніх дівчат побили трьох одноліток. Сталося це 22 листопада на спортивному майданчику 12-ї школи, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Відео цієї бійки оприлюднили в інтернет-мережі, після чого 6 грудня поліція почала з'ясовувати обставини, а 7-го порушила кримінальні справи за статтями «хуліганство» і «вимагання». Вчора 8 грудня у Шевченківському районному суді обрали запобіжний захід трьом підозрюваним – 16-річну Ксенію. Кімченко відправили до слідчого ізолятора на 60 діб. а 15-річну Валерію Кушніренко та 14-річну Вікторію Сироватко на той самий термін під нічний домашній арешт. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.